عشان نلبس جوجل واتش السلام عليكم معاكم معاذ وعمر اندرويد فولبرز هنتكلم عن كوتلين فور اندرويد امبارح جوجل اعلنت في المؤتمر بتاعها ان اي او 2017 ان كوتلين فيرست كلاس لانجويج فور اندرويد دي اول مره بتحصل ودي اول مره تحصل وكانت معجزه يعني كنا قاعدين قدام ال... كنا قاعدين قدام اليوتيوب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فاحنا بنستخدم كتله للبرودكشن بقالنا فتره فيعني شفت سمعنا كميه اشاعات وكلام غريب امبارح فعدنا قعدنا نرد على الناس كده شويه شويه لحد ما زينا فقررنا نعمل فيديو يعني هنتكلم عن اول حاجه يعني هي كتله الناس حد الناس ما تعرفش يعني كوتلين فكتله هي لغة جديدة اللغة دي بتتميز انها معموله من السوق اندستريال مش اكاديميك والكلمة دي مع انها كلمة غريبة كده شوية هي تعتبر اول لغة مش اكاديميك يعني لان اللي عاملينها عاملينها عشان تخلص حاجات في السوق يعني جيت برينزل عاملاها عشان اصلا هم عاملين الاي دي بتاع انتلجي اي دي اللي معمول منه الاندرويد ستوديو فهم بيستخدموا جي في ام بيكتبوا جافا اليو اي بتاعهم كله كوتلين هم عاملين لغه عشان تحل المشاكل الكتيره اللي عندهم وعندنا وعند الناس كلها. كوتلين مش جديده قوي عم بقى لها خمس سنين او سورس من اول يوم جيت بلين اشتغلت عليها كتير عشان تعليق بقى مشاكل جافا اللي بنقابلها كل يوم من غير داعي زي اكسبشن هندلنج زي نوت بونت اكسبشن زي لما بتكون بتعمل داتا كلاس وتقعد تكتب زي تو سترنج وايكوال وهاش واللي هو الحاجات اللي بتضيع وقت وبتاع برودكتيفيتي بالنسبه للبروجكت. بس طبعا احنا بنستعمل اندرويد كابيتاليك بنستعمل جوافا وبنستعمل <تصفيق> ار اكس وبنستعمل غير لايكات كتير <تصفيق> طبعا. فطبعا انتوا سمعتيني بقول ان كان بيستخدموها ايديا فاللغه مش معموله اصلا للاندرويد. اللغه معموله للجي في ام. هنتكلم عن دلوقتي؟ يعني ايه جي في ام. وبرضه معموله للجافا سكريبت فانت ممكن تعمل بيها تكتب بيها ويب عادي وفي اصلا لها لايبرري للويب مخصوص ممكن برضه تعمل لها تعمل بيها نوت جيس اااااا بتتكلم ايه؟ هي كاتلين مش معموله بس للاندرويد بس هي اللي شهرها في الاندرويد كوميونتي ان هي كان بسبب تاخر جافا 8 وحاجات زي فانكشنال بروجرامنج واللي كانت معطله لايبرري كتيره زي مثلا ار اكس والكلام ده فكوتلين جت بحلة جت مع الفانكشنال غير ان هي مش لغه سهله زي مثلا ما الناس هي لغه عاديه جدا يعني بس هي مسهله في مناطق كتير او بتوفر الكلام الـ او الكود ستوري لازم زي هاش كول وايكوال تو وسترينج والتراي وكاتش والنقط دي ليه اندرويد اتاخرت في الزوب اندرويد متأخروا لدرجة ان الكميونتي كان وقت ما سكالا طلعت فبدأوا يستخدموها يعني الاندرويد لحد ما سكالا نفسها بعدت عن الاندرويد وبدأت تدخل في البيج داتا فالكميونتي بدأت عنها شمالية فجوجل كانت قررت انها تعمل جافا ايد على كومبيلر مجائب وعدوا حوالي سنة سنة ونص مثلا سنة تقريبا يستخدموا جاك وبيتا ويستخدموه ويجوم فجأه جاك ما اشتغلش جاك باظ فا. ده أخر جافا 8 كتير. أخر جافا 8 ولما دعموا جافا 8 دلوقتي دعموا منها شويه حاجات بسيطه كده اللي قبل اندرويد ان والباقي كله بعد اندرويد ان فطبعا عشان انت اصلا تكمبايل اندرويد بال... ان بالكميه الف... الفيوتشرز ديت انت محتاج. احد دلوقتي جيني بينز سطر في كده بينها حاجه زي كده السؤال اللي دايما بنشوفه ان كتل الباقه اللغه الرسميه ليه الاندرويد الامباتش لغه رسميه ولا حاجه يعني مجرد زي لغه مساعده يعني تقدر تكتب بجافا او كتل منت يعني في اندرويد ستوديو 3 دلوقتي الكمالي وانت بتعمل مثلا اكتيفيتي هيخيرك عايز تكتب بجافا او بكتل ده مش معناته نهايه جافا او نهايه عصر اوراكل او لا في اللي احنا بنكتب بالجي في ام جافا مجرد لغه جي ام زي جروفي اللي بتكتب بها جراد جروفي لغه جي في ام من جافا سكالا لغه جي في ام في لغات كتير جي في ام فكتلن كان فيها كم نقطه ان هي خلتها تقدر انها تشتغل مع جافا اللي ممكن انده من بنده الكود من جافا الكتلن او من كتلن جافا من غير ما يعني مش لازم لغه واحده لا ممكن اكتب الاثنين مع بعض وكل لغه مثلا لها نقطه قوتها وضعفها ف مثلاً بنشوف بينها جافا أو قتل، وفي الأغلب لقينا أن احنا بنقدر كتل 100 من من Production وشغاله كويس جداً ما فيش مشاكل، آه الكود بيز عدد السطور بيقل جداً، ودي حاجة كويسة كل ما بتكتب أقل كل ما يكون برضه. كل ما تعرف تشوف كود أكتر قدامك كده واضح كيفين رايح منين؟ وبالوقت اتخلصنا من حاجة اسمها النول Null Null اكسبشن واسمه حتى اتغير باسم الكوت للنول بوينتر اكسبشن ما تشوفوش خلاص لو الداتا مش موجوده مثلا نخلي سترينج فاضي او الكوتيشن فاضيه ما فيهاش لكن مش نهايه عصر جافا واوراكل و... لا احنا الجي في ام موجود بالنسبه لاوراكل حوار اوراكل هو الخناقه بين جوجل واوراكل على على الجي في ام لان جوجل عملت حاجه يعني من الجي في ام عملتها عندها مش فاكر اسمها دلفيك اسمها... دالفك, دالفك. <تصفيق> الفكرة. فكانت المشكله في الجي بي ام فدلوقتي دخول كوتلين خروج كوتلين دخول جافا خروج جافا ما هيحل المشكله اساسا جوجل اتجرات في المشكله لما قررت انها تدعم جافا فالموضوع كده يعني هو السؤال ف... دلوقتي اللي هو هل مثلا ناس تتعلم بتتعلم جافا تتعلم كوتلين او اللي بادئ يتعلم كوتلين الجافا؟ لا طبعا يعني انت لو بتعلم لسه جديد اندرويد تتعلم جافا كمل تعلم جافا لو خلصت طبعا دفعت فلوس خدت كورسات وكده وتعلمت جافا ما خلاص انت لسه تبدا كوتلن تعلم ودوسه واشتغل شويه وبعد كده ابدا تعلم كوتلن لان انت كده كده معتمد على جافا لحد كده كده لازم تتعلم جافا كده كده الدوكيومنتيشن جافا اللايبرز اللي موجوده جافا اللايبرز اللي موجوده جافا اللي هتستخدمها جوه الكوتلن زي زي ريتروفيت او كي اتش تي بي كل ده حته تقول لا انا هكتب بكوتلن بس كده انت يعني بتعزل نفسك كل الكوميونتي جافا لحد ما يعني لحد ما السويستا يعني الليبرز دي كلها تنزل كوتلين مثلا او كده بس يعني برضو محتاج حاجه لحاجة. بعيده حاجه يعني احنا ليه بقى فرحانين جدا ان يعني جوجل دعمت خلتها فيرست كلاس لان زي ما انتم شايفين من يعني من كام يوم ما كانش حد يعرف حاجه اسمها كوتلين فجاه الناس قعدت تتكلم مع كوتلين الترند على جوجل الترند على تويتر الترند في كل حته دلوقتي كوتلين لإن خلاص بقى الناس تبدأ تعلمها الشركات تبدأ تهتم بيها كان زمان تيجي تقنع شركه إن يعني ندخل المشروع ده كوتلين كان بيخاف ما مين بيستخدم كوتلين تقول له مثلا خمسه سته أبلكيشنز على الماركت أو في كم مشروع أوبن سورس تعرف تاخد منه كود بتاع ما, ما كان هو السؤال بقى اللي بيتقال جوجل بتدعم كوتلين هي كوتلين كانت ألريدي مدعومه كوتلين كنا إحنا بنسيت براجرز وبنحط في الجرادل وبنكتب كوتلين الفكره دلوقتي إن كوتلين بقيت في الاوبشنز مش اكتر يعني اللي هتيجي مع الاندرويد ستوديو هتسطله هتيجي بتعمل نيو اكتيفيتي هيقول لك عايزها كوتلين ولا ولا جافا وانت بتعمل نيو بروجيكت هيقول لك زي ما في انكلود حاليا في 6 بلس هيقول فتحتها تحتها مثلا انكلود كوتلين فهي اللغه اتفرضت على جوجل يعني حتى في الاي او بيقول لك احنا سمعنا الكوميونتي والكلام ده اي لغه اتفرضت عليهم بالنسبه للراجل الموجود انا بكتب كوتلين مالكش لكش دعوه انا, أنا حر فاللغه اتفرج عليهم حتى من جوجل ديفلوبرز نفسهم بداوا يكتبوا كوتلن فاللغه النهارده سلايدز النهارده اللي نزلت في المؤتمر وما كاتبين كوتلن دي فبداوا يكتبوا يعني كتلة. ما الموضوع الموضوع هو والكوتلن موجوده جوه الاندرويد من <تصفيق> 2015 تقريبا 2016 كان يعني. في كود جوه آه جوه الاندرويد نفسه ال دي كان في بعض الكلاسز كوتلن ده اللي خلانا نستق فيها اصلا في الأول. يعني قبل ما ندخل نكتب كوتلن كان عندنا مشكله يعني هل حد ما لقينا اندرويد مكتوب فيها كوتلين ف السؤال بقى يعني ايه اللي يفرق ان انا اكتب كوتلن ما اكتبش جافا يعني بعيدا عن مميزات اللغه ايه اللي استفيده لو انا كتبت كوتلين ما كتبتش بجافا اهم حاجه طبعا من البنتر اكسبشن امال سيفتي يعني ده ما اعتقدش ان في اندرويد فولبر في العالم ما جالهوش البنتر اكسبشن وعاد يشد في شعره دي جايه منين و... وجايه نورلي فهتلاقي دلوقتي مثلا اللي هي علامه الاستفهام دي بتقول لك ان خلاص لو لو الفاريابل ده جاي نل اللي بعده مش هيشتغل الكمبايلر بيشتكي ويقول لك لا حتى انت وانت بتيجي اللي هو الكمبايلر بيبقى عارف ان انت لو دي ممكن يجي فيها نل فبيقول لك فما برضش اشغلها اصلا ما خليكش تكمبايل لحد ما تخليها سيب مشكلتك الوحيده عشان يجي لك نل بورت اكسبشن في الـ في البروجكت دلوقتي لو عندك اثنين علامه استفهام ورا بعض دي تعرف ان كده هيجي لك فيه لو مفيش لو لفت على كله مش. او عالم تنتعجب لو لفت البروجيكت كله مليش عالم تنتعجب يبقى انت كده مفيش حاجة اسمها من البروجيكت <تصفيق> الحاجة التانية ان في حاجة اسمها كتلة اندرويد اكستنشنز دي بعض العام مساعدة زي بتلغي حتة ان انا بدور على الفيو بعد اقول فايند فيو باي اي دي اللي هي السبب الرئيسي اساسا من بعض المحاضرات تخيل لو انت عندك مثلا اكس ام ال فيه مثلا 10 فيوز فانت هتكتب تعمل لهم فيوز على طول في الاكس ام ال دوت والداتا اللي او تعمل. في جافاك كنت هتكتب تعمل لهم انشيلايزيشن <تصفيق> وتتعرف فوق وفايند فيو باي اي دي وبعد كده تنادي عليهم ده دلوقتي خلاص انت هتكتب مثلا تيكست نيم يا تيكت بس كده دوت 6 كذا او دوت مش لا حتى ما في ستارز زوجي طرز ما في دوت مثلا تيكست ستار بيساوي كده الحاجات الثانيه في بعض لايبرري كويسه قوي اللي بت يعني بتساعدك في الشغل والبرودكتيفيتي والمجهود عنك عنكو دي من دي تقدر تقول زي عباره عن شويه يوتيلز كده معاك ان هي بتساعدك يعني تقدر تستارت اكتيفيتي في سطر تعمل مثلا بعض الدايلوجز في سطر واحد اللي هو اعرض لي دايلوج اعمل لي لودينج اللي هو كنا بنعمله بلاس تكتب فيوز من غير اكس م ال تكتب فيوز من غير حرفيا ما بتستخدمش ولا اكس م ال ما بتستخدمش اكس م ال خالص فدي حاجه ممكن يعني. دي ميزتها ايه دي ميزتها ان انت ممكن تستخدم الكود ده ثاني يعني تخيل تعمل فانكشن دايلوج بتستخدمه في كذا مكان او بتستخدم اكتيفيتي نفس اللي اوت بتستخدمها في كذا مكان بتغير فيها حاجات يعني <تصفيق> انت لو انت عندك اكس م ال معين موجود في الكود دلوقتي لازم تعمل زيه ثاني في مكان ثاني لو انت عايز تغير حاجه بسيطه عايز تغير فيو مثلا معينه بالنسبه بقى للي عايز يتعلم كوتلين في الكورسات والكلام ده هو دلوقتي طبعا ما فيش كورسات ما فيش <ممم> لا عربي والعرب ولا بيديو. انجليزي عربي حتى تلاقي شويه فيديوهات انجليزي كده لحد دلوقتي مش كويسه يعني بس يعني ما دام جوجل عملت كده يبقى اتوقع ان النانو ديجري هتتابديت هيحصل غالبا كورس كوتلين قريب بس في توكس عظيمه يعني توك بتاع جيك <مم> جاك <جيك واتو>. كريستينا <مم> ليه هاديه حريري عظيمه هم اصلا هيعملوا توكس تاني بكره بس هم لهم توكس قديمه اصلا من 2015 2016 ممكن احط لينكاتها تحت دوكيومنتيشن وغير اللغه سهله يعني ممكن تكتب كود في خلال ساعة اول حاجه لازم تعرف ان في فرق الناس بتقول اللغه سهله اللغه سهله سينتاكس لو انت هتكتب جافا زي كوتلين يعني انت انت عندك دلوقتي كوتلين جافا بروجيكت هتكتب زيه كوتلين بالظبط فالسنتكس سهل، السنتكس لغة جديدة وكده واخدة من سي بلس بلس فالسنتكس سهل، بس احنا مش فرحانين بكتلة عشان السنتكس سهل، اللغة مش سنتكس، اللغة حاجات تانية كتير، اللغة باترن بارامترز بارامترز، باتر مش عارف غير اللغة نفسها قللت الباجز اللي بنقابلها، يعني حلت مشاكل كتير لو ايه اعمل دي في مثلا زي الاكسبشن لازم تترقى ما تكاتش أو ثرو اللي بيتخالف الميثود قلت فروز إكسبشان ما ما عادش بكتب المعضوه ده لان الإكسبشان زي قلت أو الإرز اللي بتقابلها قلت الكود آل وزي ما بقول إن كل ما يكون كود أقل اللي بيعمل التسك معانا ده بيقل العدد البصص عم بكتب فيه كتير فبردو كتلم فيها فونكشنال الفونكشنال اللي حاجة عظيمة حاجة عظيمة جدا يعني ممكن في جوجل مثلا في جابا مثلا ممكن تعاد تكتب حاجة مثلا خمسين ستين سطر ممكن في كوتلين تعملها في سطر واحد مثلا زي مثل data class مثلا داتا كلاس فور مثلا فلتر ماب حاجات فظيعه في طبعا اللي هو حاجه شبه بالاركس جافا اللي هي السيكوينس آه اللي بتعمل تقدر تقول زي ماب فلتر بدل الفور لوب والحاجات دي بس واحتمال كبير شوية هاي اوردر فانكشنز لاندا كالكولاس في حاجات عظيمه يعني ده. احنا بنفكر نشرح اللغه العربيه كوتلين الفتره الجايه ان شاء الله في وقت ان شاء الله او نقول يعني ازاي تتنقل من جافا لكوتلن بشكل اسهل من غير ما تعمل برودكشن بتاعك وممكن حتى لو انت عامل بروجكت اوريدي كبير وشغال بالجافا مش لازم خلاص تنقل احنا مجربين اللغة, اللغه وشغالين بيها ولنا حاجات على الماركت شغاله بيها طبعا بعد اقناع كبير ان احنا نقنع الناس الشغل ان تشتغل يعني نقعد دلوقتي ده موضوع, أسهل. موضوع أسهل بس الموضوع سهل أم... ايه ثاني بس تقريبا بس <متغلق> من التوفيق لكل الناس وإن شاء الله ننزل فيديوهات أكتر عن كتل وعن الاندرويد عموما يعني في الاندرويد سناك بارس سناك بارس سناك بارس شير وسبسكرايب سلام عليكم اه